أحد المؤمنين كان يقول لي أنا علاقاتي مع عائلتي مع زوجته كانت علاقات فيها نوع من الاضطراب إلى أن قرأت في إحدى الكتب العلمية أن المرأة في أوقات معينة تعاني حالة من الإضطراب النفسي ومن الخطأ اتخاذ القرارات المهمة في هذه الفترة فترة طويلة ما يمكن تبحث وياها في تلك الفترة لأن لا تعيش وضعا طبيعيا لعله مئة يوم في العام المرأة تعيش في هذه الحالة أو أكثر أو أقل وإذا واحد ما يعرف هذا الشيء العلمي الثابت من الناحية العلمية يأتي في يوم معين ويتحدث مع زوجته في قضية معينة. الزوجه مو في حاله طبيعيه تثور فيثور وتنتهي القضيه الى الخلاف والى الطلاق او المراه تقوم وتروح الى بيت زوجها اذا واحد متوتر في وقت متوتر ما يمكن تبحث وياه حتى إذا أراد أن يبحث وياك في هذه الفترة يجب أن تؤجله لوقت آخر ولعله في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المطلع ما أريد أشير إلى هذا الموضوع مذكور في الكتب العلمية المرأة تحتاج إلى الحماية هذا مكتوب في الكتب العلمية. كيف يؤمن الرجل للمرأة الحماية؟ وكيف تطلب المرأة من الرجل الحماية؟ هنالك صيغ مختلفة. اكو هنالك مداليل مطابقية، اكو هنالك مداليل تضمنية، اكو هنالك مداليل التزامية. كيف تعبر عندما تريد شيئا هذه كلها مبنيه على قواعد علميه في العلاقات العائليه اذن المصدر الاول الروايات المرويه المصدر الثاني العلوم الميدانيه المصدر الثالث تجارب المجربين هذه ثلاثة مصادر لكي يبني الفرد العلاقات العائلية على القاعدة العلمية